Щоб 6 ракет із 300 і напротязі часу, ну, такого в нас ще не було. Ну, не досить у нас такий великий населений пункт, у нас немає тут ні військових частин, ні баз, нічого. Ну, мені не зрозуміло, чому це було зроблено, ну, мабуть, вони, мабуть, і самі не знаю, чому вони це зробили.